На колінах в Хмельницькому провели в останню путь військовослужбовця Юрія Курдебаху. Підтримати українських військовополонених, як у Хмельницькому відбулася мовчазна акція і як стати її учасником. Закуповують електрогенератори та буржуйки, як в обласному центрі готуються до опалювального сезону. твого, слава і і святому Хмельничанин Юрій Курдебаха, 1970 року народження, загинув після важкого поранення на Східному фронті російсько-української війни 9 днів тому, 25 серпня. Біля його трони – старі батьки, вдова, діти і родичі. Слава герою, герою, який поклав голову. І за наших дітей, за нас земля йому пухом. За його словами, Юрій пішов захищати Україну чотири роки тому. Каже, покійний не був військовим. Розумний, роботящий. Він працював на ринку, а потім вже чотири останні роки пішов захищати Україну. душу його, там, де праведні спочивають. Сусідка загиблого бійця Неля розповідає, Юрія знала з дитинства, він був ровесником її сина, ходили разом до школи. Хороший, такий слухняний, роботящий, дуже. Бо хто в нас хати свої, да, то завжди робота якась. Всім, що треба допомогти, бо ми як сусіди, постійно це одні другим допомагали. За її словами, у Юрія дружна і гарна сім'я дружина, три доньки, син та четверо внуків. Хай би ще потішився, якби не ця Нечиста сила вчепилася до нашої країни. Хай би пожив і потішився внукам. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Піски Донецької області 31 серпня загинув Андрій Миколюк – чоловік села Жемеленці Білогірської тергромади Шепетівського району. Як кажуть у селищній раді, дату та час прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково. Станом на 2 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 48 тисяч 700 російських військових. Противник втратив 2 тисячі танків та 4 тисячі бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1126 артилерійських систем, 289 реактивних систем залпового вогню та 153 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 4 літаки, 853 безпілотні літальні апарати, 205 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 одиниць, спеціальної техніки – 105 одиниць. За 191 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 198 крилатих ракет.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 Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанин Слава Дюк проживає у трьохкімнатній квартирі сам. Чоловік каже, взимку тут тепло. Біля батареї опалення чоловік наклеїв тепловідбивач. Фольга для відраження тепла, по теорії. В пір нічого, робити нечого, взяв за клею. Дали рекламу газеті. Прошла зима пройшла нормально, топили нормально. Ну, і гроші брали нормально. 22 було нормально, мабуть, стабільно. Кілька років тому Слава Дюк каже, встановив пластикові вікна. Також чоловік має кондиціонер. Він в двох режимах працює. І тепло дає в одній режим, а в другий охлаждає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 Цивільні мікроавтобуси на військові авто. Як волонтери у Славуті допомагають військовим на передовій. У Хмельницькому взялися відновлювати історичні будівлі. Як це робитимуть за допомогою 3D-проєкцій. Так сьогодні виглядає бус для військових медиків, який вчора, розповідає один із славутських волонтерів, був бусом цивільним. Сплаготувався цей бус у цивільній системі, але ж от Прийшлося нам перевезти його на медицинську. Грузовий, пасажирський, різниці немає, переробляємо на військовий рейк, його ставні, говорить. Анатолій Турицький каже, робить у майстерні все, що скажуть. Все, що хлопці скажуть, красим, наприклад, можу допомогти обдирати ту машину, готувати до покраски. Треба сварка, значить, Віталій дає задачу, варимо, чистимо і так далі. Ну, все, що треба. Віталій Ординський розповідає, цього буса переобладнували швидко, бо строки були стислі. Остання ця, ця машина, що ми переробили, просто нам сказали, що треба було вчора, ми її переробили за день. Ну, прийшла пуста, не було всередині нічого. Порожню машину, розповідає, обладнали сидіннями для військових медиків та двома підвісними ношами для поранених, які на міцність випробовує Анатолій Турицький. Каже, ноші витримають навіть дуже огрядну людину. Віталій Ординський каже, таку конструкцію вигадав їхній колега, також слабочанин В'ячеслав Соколовський, який наразі на фронті. У нас тут вже з початку війни, оцей повноштандний, з лютого місяця, по-моєму, це вже по-моєму, сьомий чи восьмий бус перероблений. Привозять до нас, і ми переробляємо під медичний евакуатор. Машини в Славути на переобладнання приганяють із України, і з Європи нетішинські волонтери. За словами Віталія Ординського, в майстерні працюють десяток волонтерів, почергово, коли мають час. Прийшов бус, і хлопці приходять, той до обіда, той після обіду. Анатолій Казіміров, який допомагає матеріалами та особисто переганяє автівки, в чим числі й на передову, розповідає, від початку активної фази війни переобладнали більше десятка машин, і не всі вони приходили порожніми. З деякими, каже, доводилося довго возитися. Зараз, практично, якщо віддається ця машина, то ну, майже кожна машина має прямий зв'язок, тобто хлопці або щось питають, або ми питаємо, як вони, ну, відгуки їхні, де що поправляється потім. За його словами, думка переробляти автівки спала місцевим з клубу Швендя, який почали першими волонтерити в такій справі в 2014-му. Тоді ми в Чугуєві за чотири дні переробили вісім МТЛВ. Готувалися до цього, звичайно, але в цей раз трошки, мабуть, важче, тому що Якщо в 2014 році це були вісім однотипних машин, а зараз практично кожна машина, вона різна. Це є і, там і Форди, і спринтери, і Фіати, ну, тобто, приходиться хлопцям підлаштовуватися під кожну машину. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 82 шкільних автобуси з Хмельниччини були вилучені для потреб військових та евакуації населення. Про це розповіла директорка Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк. За її словами, до початку війни автобусний парк закладів освіти Хмельницької області нараховував понад 460 транспортних засобів. Наразі ведеться робота в декількох напрямках. Ну, По-перше, прибувають автобуси за рахунок територіальних громад. Є декілька територіальних громад, які це зробили. Є позитивний досвід, коли укладаються угоди з місцевими перевізниками, наприклад, це місто Нетішин, місто Хмельницький, де є домовленості, виділені кошти з міського бюджету, і вони оплачують послуги перевезення. У нас зарезервовані кошти з обласного бюджету на придбання автобусів, і якщо з'явиться вже відповідна законодавча база, тому що зараз заборонено придбання, то ми також будемо намагатися знайти таким ресурсом. Ми реально відчуваємо, потребу в шкільних автобусах, але достатнього ресурсу для вирішення цієї проблеми на жаль немає. Дев'ять 3D-проекцій зруйнованих будівель виготовлять та встановлять у середмісті Хмельницького. Про це розповів головний архітектор Хмельницького Максим Дружинін. За його словами, три з них у процесі виготовлення, шість на стадії розробки їхнього проекту. Хмельницький краєзнавець, екскурсовод Ігор Байдак розповідає, що все життя цікавиться і переймається долею історичних будівель обласного центру. Я не просто цікавлюся, я кожен день ще з тим, що є, торкаюсь до того, що є, а з другої сторони сумую те, що зникає і знищується. На сьогодні, як на мене, кожна будівля того дожовтневого революційного перевороту, вона є шедевр. За словами Ігоря Байдака, він планує написати книгу, присвячену знищеним будівлям Проскурова. Та книга, вона буде називатися, як Бог дасть мені, життя і здоров'я, місто, якого немає. Ось якраз все те, що ми вже втратили, на жаль, хоча б повернути на сторінках цієї книги. Головний архітектор Хмельницького Максим Дружинін каже, в обласному центрі, аби відновити частину втрачених і Історичних будівель встановлять їх 3 d проекція Розповідає, як вони виглядатимуть. І вони на двох ножках, десь, а першого, а другого формату, розмір. Табличка так, з акрилу прозорого, на ньому векторному, в векторному форматі, тобто з поліліній нанесено зображення, так, контур і історія на українській і англійській мові. Тобто ви підходите до таблички, таким чином стаєте в тому місці, щоб табличка проєктувала, як би то кажучи, на ту місцевість, там, де колись стояла. Старовина будівля. Три з дев'яти 3D-табличок зруйнованих будівель у процесі виготовлення. І ще розробляємо три, ще буде три. Тобто загалом поки що в проєкті дев'ять таких проєкцій, які мають бути по місту. За кошти безпосередньо інвесторів, які просто благодійним чином зроблять ці таблички. Думаю, що до кінця цього року точно встановлено. Які саме зруйновані будівлі відтворюватимуть 6 3D-проекцій, котрі зараз на стадії розробки, головний архітектор Хмельницького не каже. Розповідає, що прилюдніть дані про них після їхньої презентації на виконкомі. Зараз є інформація про три з дев'яти 3D-табличок. Одну з них встановлять на вулиці Староміській. Вона візуально відтворюватиме будівлю костелу Святої Анни, де зараз розташована перша школа. Перший костьол дерев'яни на цьому місці побудували 1716. 1808 рік побудували мурований, але маленький. Але вже в 1905-1908 побудували той грандіозний барокова споруда з великими вежами, досить гарно облаштована, збереглися фотографії цього костюлу. От. На жаль, він не зберігся. Вирішили розібрати для того, щоб побудувати щось інше в нашому місті. Почалися ці розборки, частину розібрали, а в 1937-1938 році взагалі вирішили його. Підірвати. На місці, де зараз Ангел Скорбота, раніше стояв будинок Берлянта. Він був збудований у 1912 році на замовлення місцевого міщанина Бейріша Берлянта. Друга 3D-проекція відтворюватиме його. В 1930-х роках в цьому будинку розмістилися відділи і управління НКВС. 8 липня, всі ми знаємо, 1941 року Проскурів був захоплений німецькими військами і не встигали вони вивозити свої архіви. І, звичайно, звичайно, щоб не залишилися ті архіви, будинок спочатку підпалили, а потім підірвали. Третю 3D табличку встановлять на привокзальній площі. Вона проектуватиме колишню будівлю залізничного вокзалу, збудовано у 1872 році. Спеціально для того був найнятий архітектор Іван Вішневський, для того, щоб він розробив проект, він був такого неоготичного стилю. Цей вокзал на той час, у 1870-ті роки, став центром, ну, можна сказати, не тільки транспортного сполучення, але й такого навіть і культурного життя. На жаль, він, так само як і будинок Берленда, був знищений в 1941 році радянськими військами, які відступали. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Новини на суспільному, Хмельницький.